kakorlačni je, kakor lačni psi, bomo zgrizli stari svet. Zgrizli bomo stari svet, div do krvi, do krvi in do kosti. In na to bo lep pogreb. Kakor mravlje bomo šli za krsto, dela dosti bo takrat. In zemljo, zemljo zasulita naš dobri, stari svet.